Tak bersama pasti kan jalan di dunia tak seindah kemarin. Seberharap kamu sudah cukup, belum kah semuanya? Terima kasih kerana Jalani dunia tak sedinda hari-hari sederhana. Jauh musuh tak cukup, belum kah disempurna. Di jubah sam. Ah ah DJ, DJ, ah ah DJ, DJ, DJ, DJ,